قلنا مرة أخرى بان راه فاتت العظام خصنا عاوتاني نجمعوا من جديد ونوقفوا بشكل وبشكل مستمر، اليوم راه مابقاش الغلاء كيهم غير الطبقة المسحوقة، كل فئات هي مكوية بالغلاء، لهذا الجميع الانضمام واليوم هي الذكرى ديال 20 فبراير الغالية اللي كانت بداية ديال المناهضة ديال الظلم ديال القهر ديال يعني الاستفزاز اللي كتقدمو السلطات ضد الكادحين وبالوحده والتضامن ولى يكون اللي بغينا يكون يكون اللي يكون يكون يشغل مواطنين